أعوذ بالله السميع العليم شيطان الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا وحضور عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم فهم سليمان فهمنا اللهم آدم علم ادم علمنا الرباط الحمد لله من فرد بالاعدام والانجاد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 وأزهار رياض الفصاحة والعوارف أما بعد فما زلنا بتوفيق الله عز وجل منه علينا مع منظومة جوهرة التوحيد للإمام الحجة سيد إبراهيم بن إبراهيم بن حسن الملقب ببرهان الدين إبراهيم اللقاني المالكي الأشعري رحمة الله عليه ورضي عنه متوفى سنة إحدى وأربعين بعد الألف من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكنا قد وصلنا إلى البيت الخامس والسبعين عند قول الناظم رضي الله عنه رحمه الله وصحبه خير القرون فاستمع فتابعي فتابع لمن تابع وكنا قد عرفنا في المجلس الماضي تعريف الصحابي قال صحبه اي صحابه النبي صلى الله عليه واله وسلم يقال صاحب اصحاب ولكن هم اصطلحوا على تسميته صحابي لتمييزه عن الصاحب الاخر الصحابي لا يعرف الا من صحبه النبي صلى الله عليه واله وسلم وقلنا ان العلماء عليهم رحمه الله تبارك وتعالى عرفوه بقولهم وكل كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام والمعنى أن يجب اعتقاده أن السادة الصحابة الكرام رضي الله عنهم هم خير القرون كما ورد في الحديث الصحيح خير القرون قرني في الحديث البخاري ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اي خير القرون السابقه واللاحقه واللاحق عدا الانبياء اي افضلهم خير القرون من لدن ادم قرن النبي عليه الصلاه والسلام اي افضلهم واكثرهم ثوابا لانهم اووا ونصروا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال وصحبه خير القرون فاستمع فاستمع هذا هذا الامر امر امر بالاستماع لطالب العلم يستمع ايها طالب ايها طالب العلم ايها المكلف ان الساده الصحابه الكرام عليهم الرضوان كلهم عدول وقد ثبتت عدالتهم وفضلهم بالكتاب والسنه والاجماع وقد ذكرنا هذا في الجزء الماضي منها قوله تعالى من سوره الفتح الايه 29 محمد رسول الله والذين معه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 يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما وذكرنا الحديث الذي في السنة أما من السنة حديث الذي يرويه الإمام البخاري ومسلم متفق عليه يرويه الشيخان البخاري ومسلم قوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي وَلَوْ أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الصحابة رضي الله عنهم جميعهم عدول بلا استثناء. وممن نقل الإجماع هذا الاتفاق هذا من نقله نقله الخطيب البغدادي في الكفاية وذكرنا أنه من أصحابنا أبو عمرو بن عبد البر. نقل الاجماع في كتابه الاستيعاب بحياه الاصحاب. وذكر الاجماع كذلك امام الحرمين ابو المعالي الجويني رحمه الله عليه صاحب الورقات كما نقل العراقي في فتح المغيث. وكذلك ممن نقل الاجماع الخاتمه الحفاظ جلال الدين السيوطي الشافعي في التدريب. وممن نقل الاجماع الامام ابو عمرو بن الصلاح في مقدمته. والإمام النووي في شرح مسلم والإمام العراقي في شرح ألفيته والإمام بن حجر العسقلاني في الإصابة وكذلك نقل إجماع محمد بن الوزير اليماني عن أهل السنة وعن الزيدية والمعتزلة أيضا كما في توضيح الأفكار أما أقوال العلماء في من سب السادة الصحابة رضي الله عنه وأرضاه لأن الشيطان قد يأتي ليلبس على بعض طالبة العلم فيمد لسانه على صحابنا الصحابة ثم يتعرض للثاني صحابي ثاني ثم ثالث ورابع وهكذا فتذهب حرمة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه فهذا الذي يطعن في كل الصحابة إلا أربعة أو خمسة مثلا في الحقيقة هو في حقيقة الأمر النتيجة وهي الطعن في رسول الله يعني أراد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ينجح صح لا؟ اذا كان صحابته هؤلاء الذين كونهم آه بهذا الشيء هذه الشاكله فالطعن يصبح في حضره النبي عليه الصلاه والسلام لذلك السلف رضي الله عنهم تشددوا في هذا فهذا امام المالك مالك رضي الله عنه قال من كان يبغض احد من اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم او كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في في المسلمين ما حق في الغنيمه كأنه عيد بالله قريب من خروج من الإسلام. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم استل بالآية الكريمة والذين جاءوا من بعدهم ماذا يقولون؟ يقولون ربنا اغفر لنا وإخوان الذين سبقونا بالإيمان. وش هو الأصل؟ الأصل أننا حتى لو لم يكون صحابة لو كانوا أجدادنا أباءنا هل نتصيد أخطاءهم؟ هل نتصيد ما وقعوا فيه من المعاصي أو نذكر محاسنهم أذكروا ما والذين جاءوا من بعدهم يقولون آه ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان اخواننا يعني اصلا لما تذكرهم تذكرهم بصفه الاخوه ولا تجعل في قلوبنا غير الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم الاعاشر من صوت الحشر. بل من الصحابه من من السلف من من تشدد في هذا هذا الإمام أحمد بن حنبل يقول: إذا رأيت الرجل يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسوء، فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام. وهذا أبو زرعة الرازي رحمه الله يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاعلم أنه زنديق. وهذا الامام الشوكاني مع انه كان زيديا كان على مذهب الشيعة الزيدية رحمه الله قال ذكر اجماع اهل البيت بما فيهم الزيدية لا يرون طعن في الصحابة ولا شيء ذكر العلامه الشوكاني رحمه الله اجماع اهل البيت على تحريم سب الصحابة اجماع اهل البيت على تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم وارضاه وذكر الامام النووي رحمه الله في شرح مسلم أن سب الصحابة حرام من فواحش المحرمات فواحش يعني من الكبائر من كبائر المحرمات وقال قاضي أبو يعلى رحمه الله الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة إن كان مستحلا يعني يستحل هذه المعصية يقول لك جائز بس نطعن الصحابة قال كافر هذا إن استحل أمرا محرما ليستحل الربا وليستحل السرقه وش حكمه في الشريعه كافر والعياذ بالله نعم وان لم يكن مستحلا فسق آه. فسق بفعل هذا وقد قطع طائفه من الفقهاء من اهل الكوفه وغيرهم بقتل من سب الصحابه بقتله حدا يعني من, قمه من سب الصحابه رضي الله عنه وسئل الامام محمد بن يوسف الفريابي رحمه الله عن من شتم ابا بكر رضي الله عنه قال كافر لأنه يكذب القرآن الكريم إذا هما في الغار إذا يقول لصاحبه ما إذا إذا إنت طعن فيه أو ربي اسمه صاحب ها يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لو ك... ما فيش الخير ما يقولش لصاحبه نعم قال كافر قيل فيصلى عليه قال لا ذو بالله شوف وقال الإمام أبو إسحاق بن رهوي من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعاقب ويحبس وهذا قول كثير من أصحابنا وقال الإمام أحمد بن يونس رحمه الله لو أن يهوديا ذبح شاتا وذبح رافضي شاتا لا أكل ذبيحة اليهودي ولم اكل ذبيحة الرافضي لأنه مرتد عن الإسلام <تصفيق> فكذا يقول أحمد بن <تصفيق> يونس وقد جلد سيدنا عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز الخليفه الاموي العادل من سب سيدنا عثمان 30 جلده جد كم 30 جلده ها أه؟ 30 جلده مع انه سيدنا عثمان من خرج عليه صحابه كان صحابه يخرجوا عليه أه؟ ومع ذلك أه؟ راى انه, أنه يسد هذا الباب باب, باب الطعن في سادة الصحابه رضي الله عنهم ارضواهم وقال امام المروزي رحمه الله من شتم ابا بكر وعمر وعائشه ما اراه على الاسلام ما أراه يعني بعيد بعد بالله وجاء في عون المريد واختلف في سب الصحابه فقال القاضي عياض قال الجمهور يعذر يعني يشحد التائه هذا الذي يسب الصحابه رضي الله عنهم وقال بعض المالكيه يقتل قال عياضه قاضي صاحب الشفاء وخص الشافعي ذلك بالشيخين، قال لي يسب بكر وعمر يقتل حدا يعني. والحسنين وليس بس الحسن ولا سن الحسين. قال لي يقتل. وقواه السبكي. اه وقواه السبكي. نعم. ثم قال رضي الله عنه وارضاه: وصحبه خير القرون فاستمع فتابعي فتابع لمن تبعه. من هو التابعي؟ هو من لقي صحابيا الذي لقي صحابيا يسمى تابعي وهو من لقي صحابيا ومات عن الاسلام شطا يموت عنه على... آه نعم اذا ليس مثابه نعم على الاسلام سواء اطال لقاؤهما او قصر لا يشترى كثره اللقي طول اللقين يعني ان رتبه التابعين تاتي رتبه الصحابه التابعيون والتابعون التابعيون هم أقسام في طبقات طبقة التابعين كان يقسمها إلى الأقسام أقسام كبار التابعين وسط التابعين ها أه؟ صغار التابعين يدرك واحد اسمه صغير التابعين يدرك أربعة خمسة اسمه وسط من أواسط التابعين ذاك 10 15 20 40 يسمى من كبار ام أه كبار التابعين هكذا قال فتابعي فتابعي فتابع لمن تبع فتابعي فتابع لمن تبع. التابعي له تابعه اذا من لقي الصحابه يسمى تابعي، ومن لقي التابعي ماذا يسمى؟ تابع التابعي. تابع التابعي. فتابع لمن تبع، اي ان رتبه التابع التابعي تالي رتبه التابعي، التابعي، طبقه الصحابه، رتبه الصحابه ثم رتبه التابعين ثم اتباع التابعين، نعم. واصل هذا المسأله التي ذكرها الامام اللقاني رحمه الله الحديث الذي يرويه الامام مسلم في صحيحه قوله عليه الصلاه والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم قال وخيرهم ولي الخلافه وامرهم في الفضل كالخلافه يعني في هذا البيت الإمام الناظم سيد إبراهيم اللقاني رضي الله عنه وأرضاه كما تكلم في مسألة التفاضل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقال بأن أفضل الخلق على الإطلاق هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما قال في البيت وأفضل الخلق على الإطلاق نبي فمن عن الشقاق ثم ذكر التفاضل فقال والانبياء في الفضل يلونه في الفضل وبعدهم ملائكه فضل يعني بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي اول العزم بعد افضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعدهم بعده سيدنا ابراهيم ثم سيدنا موسى ثم سيدنا عيسى ثم سيدنا نوح ثم ياتي الرسل سائر المرسلين ثم سائر الانبياء ثم بعدهم ياتي رؤساء الملائكة هذا هذا القائِب بالتفصيل <تصفيق> بالتفصيل يعني جبريل وثم بعد جبريل ميكائيل ثم بعد إسرافيل ثم عزرائيل ملك ملك الموت ثم عوام البشر ثم عوام الملائكة هذا التفصيل الذي ذكره المحققون كما نقلنا ذلك في الأسبوع الماضي كما نقلنا عن الإمام الصاوي رضي الله عنه وأرضاه فهنا ما سيتحدث أي عن مسألة التفاضل الذي بين السادة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإن كان هذه المسألة ليست من الأمور القطعية، بل هي من الأمور الظنية. ولكن هو مشى على ما مشى عليه جمهور أهل السنة والجماعة، قالوا وخيرهم أي أفضل الصحابة من ولي الخلافة، أي من تولى الخلافة العظمى وهي النيابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عموم مصالح المسلمين. والمقصود بذلك هم الخلفاء الأربعة الخلفاء الأربعة سيدنا أبو بكر الصديق ثم سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه ثم سيدنا عثمان ذي النورين ثم سيدنا علي بن أبي طالب وكما قلنا أن هذا التفضيل ليس على القطع بل هو على الظن بل هو على الظن يعني ليس المسائل التي يخرج فيها الإنسان عن الجادة إذا فضل غيره قال وخيرهم من ولي الخلافة أي أن ولي الخلافة إما تولى الخلافة العظمى وهي النيابة العظمى عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عموم مصالح المسلمين والمقصود بذلك هم الخلفاء الراشدون الأربع سيدنا أبو بكر الصديق ثم سيدنا عمر ثم سيدنا عثمان ثم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وإن كان بعض أهل الكوفة من أهل السنة وحتى إمامنا مالك كان يقول كان يفضل علي على عثمان كان يقول ابو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان كان يقول بهذا التفضيل ثم رجع الى ما مشى عليه الغالب من مشى عليه الغالب على الاربعه التي ذكرناها وامرهم في الفضل يعني كان الخلفاء اجمالا هم افضل الان في التفصيل من من افضل ها كان قلنا ان هذه المساله ليست من المسائل ها القطعيه قال و... و... وأمرهم في الفضل كالخلافة إي حسب تفاوتهم فيها فالأسبق فيها أكثر فضلا ثم التالي فالتالي كذلك عند أهل سنة و... وكذلك عند الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه وأرضاه وعند أبي منصور الماتريدي رضي الله عنه وأرضاه فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وقال الإمام العلامة سعد تفتزاني رحم... رضي الله عنه ورحمه الله على هذا وجدنا السلف والخلف وانه لو لم يكن لهم دليل على ذلك لما حكموا به، ثم قال في البيت السابع والسبعين: يليهم يليهم قوم كرام برره عدتهم ست تمام العشره يليهم اي يلي اخر الاربعه الخلفاء في الافضليه على الغير وهم قوم اي رجال كرام قوم كرام أي النفوس بار أي محسنون اصحاب بر عدتهم اي عددهم اي ليهم في الفضل سته تمام العشره أي, اي فهم متممون العشرة المبشرين بالجنه يعني هؤلاء الذين بشرهم النبي عليه الصلاه والسلام في حديث واحد ماهو احمد المسنده ها آه لما قال النبي عليه الصلاه والسلام وروه ابن حبان وروه الترمذي قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، عبد الرحمن في الجنة، بك... وهكذا إلى أن ذكرهم كلهم يعني. ذكر عبد الرحمن ثم ذكر سعد بن أبي وقاص ثم سعد بن سعد بن زيد أبو عبيدة و... فذكر العشرة في في في مجلسين واحد وقال أنهم مبشرين ب ها بالجنة. وهم طلحة بن عبيد لا سيدنا طلحة وسيدنا الزبير بن العوام وسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وسيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه وسيدنا أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه وأرضاه ولم يرد نص في تفاوت بعضهم على بعض لا في الأفضلية فلا قائل به وخص هؤلاء لماذا ذكر في البيت لشهرة حديثهم الجامع لهم لو ذكروا في بيت في حديث واحد وإن كان المبشرين بالجنة أكثر من هذا سيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها من المبشرات الجنة، لما يقول سيدة زلزال أهل الجنة. سيدنا الحسن والحسين من البشرين بالجنة، سيدة شبابي أهل الجنة. سيدنا بلال لما قالوا له إني سمعت أثر فما أه كان يصلي ركعتين بعد الوضوء وهكذا. كثير من الصحابة ها أه? كثير من الصحابة ها أه? أه غسيل الملائكة وغيرهم ها أه? أه سيدنا حنظلة كلهم من به أه؟ ب بالجنة ولكن هؤلاء لما ذكروا لأنهم ذكروا في حديث ها أه؟ في حديث واحد نعم. ثم قال فأهل بدر العظيم الشان فأهل أُحد أُحد بيعة الرضوان. فأهل بدر العظيم الشان فأهل أُحد فبيعة الرضوان. فأهل بدر أي إن أهل أي من شهد غزوة بدر الكبرى رتبتهم تالي هؤلاء الستة من العشرة لأنهم أول من جاهد في سبيل الله. سواء من استشهد فيها او او من لم يستشهد. العظيم الشان وهو يوم الفرقان، يوم بدر عظيم الشان الذي فرق الله سبحانه وتعالى فيه بين الحق والباطل، سمي سميت معركة بدر الكبرى بأنها معركة الفرقان، لأن الله عز وجل فرق فيه بين الحق والباطل. فأهل أحد ثم تليهم يليهم أهل غزوة أحد أي من شهد غزوة أحد من السادة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، المراد من شهدها من المسلمين سواء من استشهد بها كالسبعين أم من لم يستشهد فيها ثم قال فبيعة الرضوان بيعة الرضوان مرتبة من شهد بيعة الرضوان تلي رتبة أهل أحد وسميت بذلك لأن الله عز وجل أنزل على من شهد تلك البيعة تبايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد وعلى التضحية بالنفس والنفيس و... أنزل فيهم قرآن يطلع إلى يوم القيامة من سورة الفتح عند قوله تعالى في الآية 18 من سورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت تحت الشجرة يبايعونك تحت الشجرة ثم قال والسابقون فضلهم نصا عرف هذا وفي تعيينهم قد اختلف والسابقون أي الأولون من الصحابة الكرام أي من أسلموا في مكة من أسلموا في بدايات الدعوة هم أفضل لمن تأخر إسلامه حتى أسلم في يوم في, في يوم في فتح مكة واضح قال والسابقون الأولون أي السابقون الأولون من السادة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والمراد بالسابقون هم من صلى القبلتين. هناك أقوال عند العلماء الراجح في الأقوال أنهم قالوا من صلى القبلتين. من صلى القبلة الأولى إلى بيت المقدس وقبلة ثانية إلى إلى المسجد الحرام نعم. قال ثم قال. والسابقون فضلهم نصا عرف فضلهم نصا عرف المعنى لقد عرف فضلهم من القرآن الكريم وهو قوله تعالى الآيامية من سورة التوبة والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه نعم وإن كان العلماء اختلفوا تعيين المراد من السابقين في الآية اختلفوا فقال إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه هم الذين صلوا القبلتين صلوا القبلتين يعني بيت المقدس وما إلى بيت الحرام وهو قول الجمهور هذا القول قول سيدنا أبو الحسن الأشعري هو قول أكثر العلماء وأكثر السلف والخلف وهو الذي صححه كثير من العلماء وقال الامام الشعبي رضي الله عنه وأرضاه قال هم اهل بيعه الرضوان قال منهم السابقون هم من شهد بيعه الرضوان وقال سيدنا محمد بن كعب القرضي رضي الله عنه هم اهل بدر قال هم اهل اهل بدر والراجح الاول اي من شهد القبلتين من صلى القبلتين قبل الاولى القبلة هذا سبقوا هم السابق السابقون هؤلاء هم السابقون ثم قال رضي الله عنه وارضاه وأوي للتشاجر الذي ورد ان خط فيه وجد نبدا الحسد وأوي للتشاجر الذي ورد التشاجر تقول التشاجر لانه الاشجار يدخل بعضها في بعض سمي الصراع والقتال والتعارف يسمى تشاجر كان كل كل واحد يدخل في واحد يسميها تشاجر. وأول التشاجر، المعنى أن ما ورد بالسند الصحيح في سنتنا من التشاجر ومن التعارك ومن التقاتل ومن التخاصم بين السادة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم قال أوله ما معنى أوله؟ أي احمله المحمل الحسن. احمله المحمل الحسن. اي يجب حمله على محمل حسن لحفظ مرتبتهم ولصيانه قلبك من الحقد على الساده الصحابه وش الفائده من تأويل الذي شجر المسأله هذه راهي قديمه انت لا تسأل عنها كما قاصدنا الحسن البصري هؤلاء قوم سلمت منا سيوفنا فلتسلم منا السنتنا فلتسم منهم؟ أه؟ فلتسم فلتسلم منهم أه فلتسلم السنتنا، نعم منهم السنتنا، نعم. قال: واويل التشاجر اي ما ورد بالسند الصحيح من التشاجر والتخاصم والتعارك والتقاتل بين السادة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الكرام يجب حمله على محمد الحسن لحفظ لحفظهم ما يوجب التضليل او التفسيق او التكفير. لانك ان خضت في التجاش وفي تقف في تقف في في قتالهم قد تفسق بعضهم وقد تضل بعضهم وقد تكفر بعضهم والعياذ بالله. وكذلك لي يتصون قلبك من الحقد على صحابتي الساده الصحابه صحابه سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نعم. آه. فإن لم يمكن التأويل إذا لم تمكن التأويل حادثة وقعت والحق مع فلان 100% هؤلاء بغاة ها حسني الظن بالآخر حسني الظن بالآخر إذا لا إذا لم تحمل أنت لك أن تعتقد الحق مع فلان لا حق لا حرج في ذلك لكن لا لا لتكن بغضا او تضليلا او تفسيقا او تكفيرا للطرف الثاني هذه المشكله هنا المشكله هنا نعم لو لم يكن التاويل كان يكون الحق ظاهر يعني كانه ظاهر كظهور الشمس جلي لا يحتاج الى كلام واضح الصوره فحسن الظن به اذا كان ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نحسن الظن بعوام المسلمين يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن إذن فما بالك بمن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجماعه الاولى كانوا مع مع سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نعم فحسن الظن بهم ومن ذلك الخصومه التي وقعت بين السيده البتول بنت بنت رسول الله فاطمه الزهراء رضي الله عنها مع سيدنا ابي بكر رضي الله عنه وارضاه حين منعها من ميراثها أبيها فتؤول تؤول قال اجتهد للحديث نحن معاشر هو سدل بالحديث سيدنا صديق قصيدة بالنص قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة حديث كما في البخاري ومسلم نؤول بأنه اجتهد ونقول أن سيدة فاطمة الزهراء أن هذا لان الارض التي طلبت طالبت بها ليست بيها ميراثا لانه مي لانها ملك لأ لانه ملكها هي طلبت ملكها لم تطلب ميراثا فهي مصيبه في هذا هي طلبت ملكها وسيدنا أبوك صديق سيد البلحديد يعتبر أن, ان ما تركه النبي كله ما دام لم دا لم تضع يدك عليها فهو في حكمي في حكم الميراث نؤين حال هذا فتسلم آه يسلم قلبونا نؤسي الظن آه سيدنا أبوك الصديقه نعم قال قال وأول التشاجر الذي ورد إن خذت إن أردت أن تأخذ إن كنت من أهل العلم وتدرس السيرة وكذا وأردت أن تأخذ الفوائد والعبر من هذا لا حرج إن خذت لبنتك من أهل العلم إن خذت وإن, وإن لم تأمن السلامة لا تأخذ لا تخذ لا لا لا لا لا لا لا كما قال العنف باب اللقطة لو أن الإنسان يكون ماشي ويوجد حقيبة فيها مال قالوا يجب عليه أن يلتقطها إن آمن نفسه يعني إذا أمن نفسه ما يدهاش لو أمن نفسه ما يدهاش خليها واضح إن خطب بمعنى إن كنت من أهل العلم أو طلبة العلم ومن الباحثين أردت أن تأخذ العبرة ولا حرج في هذا تأخذ العبرة الفوائد نأخذ من هذا أه بها والعبر لا حرج في هذا لكن بدون أن آه... إن, لم... إن لم تعلم هذا فلا فلا تأخذ فلا تأخذ فيه فلا تأخذ فيه قال وأول التشاجر الذي ورد إن خذت إن أذت شرط إذا قلت الضرورة الخوض في هذا الشأن للتعليم أو الرد على المانعين رد على المانعين والا فالامساك في هذا البحث اولى اولى إلا الامساك في هذا البحث اولى نعم لذلك حتى بعض العلماء افتى انه لا يجوز ان نذكر هذا للعوام نخرجه للعوام ما نقولها استاذ فاطمه الزهراء بنت الله ها ونقول اسلم معاويه وكذا وعلي وكذا وكذا والعائشه عائشة في الجمل لا زوجت النبي صلى الله عليه وسلم واضح استهتار بها واستهانه بها و... ها أه؟ هو استهتار برسول الله تصورها امك تصورها زوجتك هي اكثر من امك هي ام ام, أم المؤمنين واضح الصراحة. لا الاولاد واحد من جداتك امام جداتك خرجت وخصمت يعني انت تذكرها بغا الاولاد الأولاد خليها خلاص طبت على المقصود تاعو واكبه والا في الامساك عن هذا البحث او لا لان علمه هو. ليس من العقائد علم تاعو هذا العلم ليس من العقائد ليس دخل من العقائد، هي تفاضل، تفاضل، مسألة ظنية، ليست اسم العقائد. واضح الصورة. ليس من عقائد ديني ولا مما ينتفع به في الدين. وش الفائدة ينتفع تنتفع منها كرمة بقعة الجمل وصفين وها وخصومات اللي بين الصحابة، ما الفائدة من هذا؟ تلبس على الناس. حديث الناس ما يفهمون، ما يفقهون. نعم. بل ربما ضر ذلك في في المسلمين وفي يقينهم. وأصبحوا يسيئون الظن بسد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما العوام فلا يجوز لهم أن خوفه مطلقا. العوام لا يجوز لهم أن فيهم. ولا. ولا نتكلم في هذا أمام الناس. لما يحرم. نعم. لفرط جهلهم وعدم معرفتهم بالتأويل. وما أحسن قول سيدنا عمر من عبد العزيز. وقال أن القول هذا منسوب لسيدنا عمر وكذلك منسوب لسيدنا أحسن البصري. يقول تلك دماء. طهر الله منها سيوف... سيوفنا طهر الله منها سيوفنا فلن بها ألسنتنا سيوفنا الحمد لله ما أه؟ طهرة من متقدمة لسنتنا نبرئهم من ذلك نعم ثم قال وجه تاني بدأ الحسد وجه ايجب عليك حال خوضك اذا كنت من اهل العين طالبة العين أكاديميين الاكاديميين الباحثين اهل السياء والمغازي و وا وا وا. اردت ان تبحث في هذا فيما جرى بينهم مجيبا كنت او سائلا ان تتركه وجوبا داء الحسد يا دا دا الحسد والمراء المراد به اداء الحسد الحامل على المين مع احد الطرفين على وجه ها على وجه ها فيه انتقاص للثاني على وجه فيه انتقاص لي